Det vi kan enas om här, som är ganska rimligt, är att man kan inte ha privatiserade vinster och socialiserade förluster i det som vi kallar ett kapitalistiskt samhälle.